Хмельничанин Андрій разом із своєю чотирилапою вихованою альфою готується до виставки собак. Не на камеру чоловік каже, сьогодні вперше тренується на майданчику разом із 11-місячною альфою, який з першого разу вдається долати перешкоди. Власниця дворічної собаки Фросі Хмельничанка Інга уже випробовувала майданчик, ділиться своїми враженнями. Попробували, все супер, нам дуже сподобалося. Собак, ми гуляємо кожен день тут, не без того, але на тренування сюди завертаємо ну, два рази на тиждень точно. Облаштовували майданчик за кошти комунального підприємства, парки і сквери міста Хмельницького, каже його директор Олександр Боднарчук. Додає, це єдиний майданчик в обласному центрі для тренування собак. Мінімальні кошти, мінімальні затрати до тисячі гривень. Це тільки на цвяхи і на скоби, що там ремонтували. Основне це наш підручний матеріал це з дерева, яке ми омолоджували, яке сохше, яке видаляли. Підручний матеріал ми оби. Додає, окрім працівників комунального підприємства, парки і сквери міста Хмельницького, облаштування майданчика займалися і нацвердійці, які у своїй військовій частині мають власне кінологічне відділення. Начальниця відділу з благоустрою міста Тетяна Циб каже, у 2020 році почали будувати майданчик для вигулу собак у мікрорайоні Озерна. Наразі там спланована ділянка, облаштована сіткою територія, планування території, посіяна травка. І десь найближчим часом вже встановлять обладнання і для дресирування. Таким чином цей майданчик, ця територія поділена на три секції з окремими входами. Дві секції – це для вигулу тварин і одна секція, найбільше – це для дресування і на ньому облаштоване, буде облаштовано спеціальне обладнання. Чиновниця розповідає, з міського бюджету взяли 312 тисяч гривень на облаштування цього майданчика, площею близько 0,4 гектара. Додає, цьогоріч планують розпочати будівництво ще одного майданчика для вигілу собак у мікрорайоні Дубове. Цей майданчик трошки менший за площею, тому що обмежені ми взагалі в цих вільних земельних ділянках, тому ми тут ділимо на дві частини цю площу. Одна частина – це для вигулу тварин, інша частина – вже для дресування. Тетяна Цип каже, якщо власнику собаки буде далеко діставатися до найближчих майданчиків для вигулу тварин, запозичуватимуть досвід інших країн. Взагалі підходять цивілізовано в інших країнах так, що якщо нема змоги облаштувати такий майданчик для вигулу, для дресування, взагалі не те, щоб облаштовують, а позначають маршрут вигулу собаки. І на цьому маршруті просто встановлюють оці зоокомплекси, щоб власник собаки міг за нею прибрати. За словами Тетяни Цип, відкриття двох нових майданчиків для вигулу собак очікується цього року. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.